Ось уже в третє бомбосховище «Сталеві мурахи» завезли теплі плід, завезли підтилки, щоб можна було положити на скам'єючки, щоб було не холодно. Це друга школа і третє бомбосховище. Щиро вдячний нашим помічникам з Великої Британії. Хочу сьогодні висловити слова вдячності благодійникам з Англії та громадській організації «Сталеві мурахи». Сьогодні до нас у заклад приїхала гуманітарна допомога, якої ми потребували. Це теплі термоковдри, Пліди діти ними будуть користуватися у сховищі, тому що висиджуємо там буває і до двох годин, тому велике спасибі за надану допомогу.